سبحوا لك بحمد ربي ويحملون به رَبَّنَا وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ir mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. لفضيله <تصفيق> الدكتور فيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد وذلك هو الفوز الرظيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنْ أَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ سبحان الله والحمد لله يسبقون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه ما رَبَّنَا وَسِرْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَةً فاغفر لِلَّذِينَ تَرُوا واتبعوا سَمْلًا عذاب الجحيم <تصفيق> الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون تكل شيء ربنا كل شيء <تصفيق> ربنا وجدت كل شيء فِير للَّذِينَ تَابُوا فاغفر لِلَّذِينَ تَابُوا واتبعوا لِلَّذِينَ تابوا وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل يا رب ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا رب <تصفيق> ربنا وادخلهم جنات موسوعة النابلسي للعلوم ربنا وإن تأتي وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا النادون لمقت لو فكرت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى بل قالوا ربنا أمت ثلثنتين وأحييت ثلثنتين فاحترسنا لا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم <تصفيق> وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله فالحكم لله فال قل لله العالي الجبير قل لله قل لله قل <تصفيق> <تصفيق> وما يتذكر إلا من يريد <يميب> فزع الله فزع <فزونا> alone. درجات ذو العرش الله we يَا من يشاء شَاءُ مِنِّي <تصفيق> <أم> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لفضيله الدكتور بما راتب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اليوم تجزي كل نفس بما كَسَبَتْ لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سري الحساب وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ نازفا Made يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاحمى والبصير I'm تجر لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم فتبارك الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو <تصفيق> الحي <تصفيق> هو الحي لا إله إلا فادعوه مخلصين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق إلى آيات الله البينات التي تلاها علينا قديلة القارئ الحاج محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطُمَئِنَّةَ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي اشتركوا مل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كرب ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول ان لم لا <تصفيق> لو وما أدرك والله <تصفيق> دعاء في يوم الذى مسخر ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصدر وتواصلوا بالصدر وتواصلوا بالصدر, وتواصل بالصدر بالصبر ورثوا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشتبهين عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سَجَىٰ ما ربك ما ودعك ربك وما خلا وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى <تصفيق> والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قليل ولنا خير لك ولا خير لك من اللوله يا رب. ألم يجدك يتيما فآوى ووجبك ظهر وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تصغر وأما وأما عليه الله ألم نشرح لك صدرا وضعنا عنك وزرك أن ضعنا لك ذكرك، فإنما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 فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يحملون <تصفيق> بما ونال سواهنا إن نسينا أواختنا يا رب علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا I oh. love oh. fear أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون" صدق الله العظيم هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العترة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة نسأل الله جميعا للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان ولكم خالص العزاء